Ezzel 100 millió forintot spórol a város. A legutóbbi híreim szerint 3,6-szeres áron kapjuk az elektromos energiát a tavalyi árhoz képest. Hát Éves szinten számolva az 1 milliárd 800 millió forint helyett 1 milliárd 600-700 millió forintot fogunk fizetni a közvilágításért. Nyíregyházán a szolgáltató eddig nem a tényleges fogyasztás, hanem a beépített lámpák teljesítménye alapján állította ki a számlát a közvilágításról. A tervek szerint ezen még idén változtatnak, abban bizva, hogy a mért fogyasztás után további megtakarítást érnek el.